السلام عليكم معكم أنا عادل الكوش، بصفتي رئيس نادي ونائب رئيس العصبه من واجبي انني شجع هادول. واليوم يعني في هذه المدينه الجميله مدينه العرائش بالضبط حي دبكاره دب اللي اليوم بين واحد الولاد تبارك الله اللي في مستوى خاصهم غير يسكنوا المواهب في داخل الانديه. وكاشكر المنظمين ديال المنظمين ديال جمعيه بكار للتنميه والبيئه والثقافه ديال رشله المجهود الرائع اللي كنضم فيه هذا هذه الحلبه وهذا السباق وكنشكر جميع الساهرين على هذا التظاهره وشكرا